planeta amb el nom de Caroli el Hombre Rueda. Comença l'espectacle. Jo ho vaig veure en un catàleg i llavors jo vaig dir, jo vull vindre, jo vull vindre. Tampoco podíem ser a la feria en els espectàculos. entonces pues anys teníem ganes ja de venir. Estem acostumats a veure la ciutat doncs, com es fa a l'edifici, botigues, i quan en realitat hi han moltes matemàtiques amagades. No? L'objectiu final jo crec que és doble. No? D'una banda, apropar les matemàtiques a la ciutadania, no? fer-les com més properes, contextualitzades, més amables, i de l'altra, jo diria que trobar una excusa per visitar Viladecans d'una manera diferent. Si a vegades mirem el patrimoni d'una ciutat, per què no mirar les matemàtiques d'una ciutat? Jo sabia que íbamos a fer una ruta i pues tenia ganes de passar-me-lo bien. Com que a mi de sempre m'han molt les mates i fa un parell d'anys vam fer una activitat amb la noia de mandarina, la mandarina de Newton, pues em pensava que també estaria molt bé fer la d'avui. Té sí, que ser molt divertida, eh, tot i que ens agraden les mates i que segur que ens agrada molt.